Ako biste na vaš e-kolegi dodali aktivnost zadaća, prvo gore desno kliknite na Omogući izmjene. Potom u temi ili sekciji u koju želite dodati tu zadaću kliknite na Dodajte aktivnost ili resurs. U izborniku naziva Dodajte aktivnost ili resurs odaberite zadaču s lijeve strane i potom na dnu izbornika kliknite na Dodajte. U naziv zadaće stavite ono što bi trebalo staviti na naslovnici. U ovom slučaju to je zadaća broj 1. U uputama biste trebali reći studentima što se od njih očekuje, u kojem formatu to trebaju predati, postoje li možda neke upute za pisanje seminara koje se također nalaze na naslovnici pa da njih konzultiraju prije izrade tog seminara i zadaće i gdje se možda nalazi literatura koju je potrebno konzultirati pri izradi te zadaće. U sekciji Dostupnost sustav automatski daje rok za zadaću tjedan dana od trenutka kada vi izrađujete tu zadaću. Mi ćemo recimo staviti da je rok predaje 18. 4. u 23.59. Kod zadavanja rokova u sustavu omega morate paziti da 00.00 00. označava da je recimo ovaj rok 31. ožujka zapravo 30. ožujka u 23.59 i da kad se dogodi ponoć 31. ožujka nitko više to ne može predati. Jednako tako da sam zadao do 18.4. u 00.00 .00 rok, to bi značilo da niko ne bi mogao osam, datum 18. predati išta, jer bi zadnji rok za predat bio 17. travanj u 23.59. Kranji rok predaje nećemo dirati. Podsjetim je da ocjenim zadaće do, također ćemo isključiti. Vrste zadače. Vrsta zadače koju ćemo najčešće koristiti je ona u kojoj studenti postavljaju svoje zadače odnosno datoteke, na sustav. Najveći dopušteni broj datoteka označava koliko je datoteka dopušteno studentu predati odjednom. Kako se obično to radi u broju 1, ja vas molim da podesite 1. Jednako tako, najveća dopuštena veličina predane datoteke je sada postavljena na 50 u ovim zadanim postavkama. Vi to možete i slobodno smanjiti, ali za sada ćemo ostaviti kako je. U vrstama poradnih informacija. Poželjeno je da su označene i povratna informacija i datoteke s povratnom informacijom. Zašto? Prva opcija, povratna informacija, omogućava da vi vratite kraće povratne informacije studentima u obliku neke dvije, tri rečenice koje možete uputiti tako da ih upišete u jedan tekstualni okvir na sustavu. A datoteke s povratnom informacijom, to omogućava da vi preuzmete zadaču studenta, otvorite ju, ako je to u Wordu recimo, Dodate svoje komentare. Pohranite datoteku i vratite je natrag studentu kroz sustav. Ono što ćemo isto ovdje pogledati je ovaj dio koji kaže ocjena. Standardno je zadana opcija da se boduje bodovima i da ih ima 100. Ali vi možete odlučiti i da se koristi skala ocjena od 1 do 5. Klik na dno. I pohrani i prikaži. Ovdje sada imate prikaz zadače koja je postavljena na kolegiju koja ima 14 studenta. Bitne stvari vezane uz samu zadaču su vam ispisane na ovom ekranu. Znači, zadača nije skrivena od studenta. Ima 14 studenta koji to moraju predati. Predalo ih je nula, što nije ni čudo jer smo je napravili prije minutu. Potrebno je ocjeniti 0. U trenutku kad ih recimo preda 10 i ocjenite 3 zadače, tada će stajati 14 sudionika, 10 predalo i još vam 7 ostaje za ocjeniti. Uvijek vam stoji i vama i studentima rok predaje i koliko je preostalo vremena. Znači u ovom slučaju 18 dana i 4 sata u trenutku ovog snimanja. I to je to.